Ворог хотів нас заморозити, залишивши без електрики, газу і тепла. Та попри усі складнощі та виклики, два місяці, ймовірно, найскладнішої зими в історії сучасної України уже позаду. Люди навіть під час війни з теплом, а наступні плани Росії знову зазнають краху. Тим часом Україна вже готується до наступного опалювального сезону. Серед пріоритетів – збільшення видобутку власного газу. Щоб наступної зими потреби в імпорті блакитного палива не було взагалі. Вітчиз газовидоби... Газовидобувники зізнаються, в умовах війни це надскладне завдання. Проте їх це не зупиняє, просто зараз в Україні бурять нові свердловини та розробляють перспективні родовища. На власні очі в цьому переконалися і факти. Тож, коли Україна нарешті їй вистачатиме власного видобутку, дивіться в сюжеті наших кореспондентів. Війна війною, а газ видобувати треба. Та через російську агресію робити це надзвичайно складно. За неповний рік лише на цьому родовищі на Сході України газовидобувники нарахували понад 50 обстрілів. Проблем додали й перебої з електрикою та затримки з постачанням обладнання. Та працівників це не зупиняє. Навпаки, до роботи взялися ще з більшим завзяттям. Незважаючи на військові дії, Незважаючи на те, що частина наших об'єктів залишається на тимчасово окупованій території, вже з початку 2023 року нам вдалося збільшити видобуток газу. На щастя, в Укргазвидобуванні зберегли і колектив, і бурильний флот. Уже через місяць після повномасштабного вторгнення Росії вони відновили роботу над проектами, а в цьому році попри війну прагнуть суттєво наростити темпи, хоч протистояти доводиться не лише військовим викликам, а й природному виснаженню старих родовищ. Аби вони й далі давали достатньо газу, необхідно застосовувати сучасні технології та методи буріння. Ми плануємо пробурити Більше 300 тисяч метрів свердловин, що на 50% більше, ніж у 2022 році. Ми робимо все можливе з метою збільшення видобутку українського газу. У Нафтогазі впевнені, Україна може та буде забезпечувати себе газом власного видобутку. Причому відмовитися від купівлі дорогого блакитного палива з-за кордону маємо вже до наступної зими, наголошує очільник національної компанії Олексій Чернышов. За його словами, відтепер підготовку до опалювальних сезонів плануватимуть заздалегідь одразу на два роки вперед. Україна має дуже потужний ресурс. Власного видобутку газу ми плануємо розвивати, в цьому році плануємо значним чином збільшити видобуток і я впевнений, що Україна буде забезпечена саме українським газом. Це наша мета, це наша стратегія. Завдання складне, та українських газовидобувників це не зупиняє. Навіть під час війни їм вдається не лише підтримувати старі, а й розробляти нові родовища. Причому досить успішно. Одна зі щойно пробурених свердловин уже дає більше 100 тисяч кубів газу на добу. Натхнені таким результатом, тутешні видобувники планують пробурити поруч ще дві свердловини. Кожна з них має ще більше наблизити нас до енергонезалежності та перемоги. Хлопці захищають нас там, ми повинні тут так же самопрацювати і віддавати себе. Олексій Савіцький, Тетяна Десяк Оксана Ротко. Факти. ICTV, Єдині новини.